وقت اور جگہ یہ صحیح معین ہو تو انکلا کھڑا ہو سکتا چیز غلط ٹائمنگ اور غلط وقت اور غلط وضع غلط کتا غلط زمان غلط مکان پہ رکھنے کی وجہ سے اثر ہوگا اس لیے کسی نے ہم سے پوچھا شاہ علم کی کیا ڈیفینیشن ہے تو میں نے کہا وقت عربی کے اندر پوٹنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس دا رنگ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس صحیح چیز کو اس کے محل پہ رکھنا یہ ہے علم اس میں زمانہ بھی آتا ہے اور مکان بھی آتا ہے وقت اور جگہ یہ صحیح معین ہو تو انقلاب کھڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی افراد ہے اور اس سے پہلے بھی تفریح ہے تو کیا فائدہ اس حسن کا جو اپنے محل پہ نہیں جمال تک پہنچا کیا فائدہ اس علم کا جو اپنے محل پہ دلیل نہ بن سکا کیا فائدہ اس ادراک کا جو اپنے محل پہ اپنے آپ کو پیش نہ کر سکا زندگی تمہیں ایک وقت پہ سکھا دے گی واٹ میٹرز اس کہ تم کب سمجھو گے ان باتوں کو دنیا کا سب سے بڑا منکر تھا حق کا اس نے بھی اقرار کیا ہے تو اللہ نے اللہ کے قرآن کے اندر میں نے اپنی جو دم علمی سے سمجھا اپنے ساتھ ساتھ سے جو پڑھا اللہ بہت ریلیونٹ باتیں لے کے آتا ہے قرآن کے اندر اور بڑی سبجیکٹلی ہٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی محل کے اوپر کی زندگی کے سارے فلسفے میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات آئی امنگ آل آف دس تھنگس اس نے آخری وقت پہ کیا ہی بیٹھا ہو آمن تو منہ سے یہ جیب, یہ جیب میں سے وہ الفاظ نکلے اس کے لئے. اقرار کرنا پڑا اس کو تو مجھے اور آپ کو مسائل اور ان کی دقیق رقیق عمیق فہیم فقیر فہیم ڈیپتھ کو پرفنڈی کو ایک دن ماننے ہی پڑے گا اس عمر میں آپ کی عمر میں خواہ جتنا انکار ہو خواہ جتنا اس کے اندر وہ مزبزب ہو خواہ اس کے اندر کتنی کنفیوژن ڈاؤن ڈینائل